Підозрюваний у скоєнній ДТП Абдулазі Стокур на засідання з'являється з двома адвокатами та перекладачем. Про аварію чоловік згадує так. Під час тієї аварії, що сталося? Я робив лівий поворот. Навпроти мене їхав мотоцикл зі швидкістю 100-150 км на годину і раптово зіткнувся з моїм автомобілем. Якби в автомобіля була менша швидкість, він не міг би перевернутися і спричинити загибель тієї маленької дитини. Свою провину Абдулазі Стокур визнає. У мене самого також є троє дітей. Я вже стара людина. Мені 70 років. Я дійсно хотів би опинитися на місці цієї дитини. І, безумовно, хочу попросити вибачення у цієї родини. Адвокат підозрюваного Юрій Ващук просить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через проблеми зі здоров'ям свого клієнта. Ви порушені, за своє місцем проживання, перебував на стаціонарному лікуванні у зв'язку з тим, що за, за похилим віком 70 років в нього шиміє серце. Після, я так розумію, хвилювань, в даному випадку він перебував на стаціонарному лікуванні. Адвокат говорить, підозрюваний сам проявив ініціативу до повернення в Україну після лікування. Інформацію про стан здоров'я ставить під сумнів процесуальна прокурорка Марія Мельничук. Тим день в приватній клініці з 23 жовтня проходить обстеження про куроду навіть. Після цього е, немає ніяких документів, що він там довго тривалий час працювався. Не можна говорити, що він одразу після ДТП, у нього був якийсь тяжкий стан, йому потрібно було їхати в Туреччину на лікування. Я думаю, що якщо один день відтежувати. Багато в Україні громадянський мир, і ніхто провести тут обсадження, але навіть після обсадження ви в Україну. Суддя Сергій Колієв обирає підозрюваному запобіжний захід. Повідіт романе під варто. У нас срок по 30 тижнів з року включно. Холодіє по 30 тижнів з року включно. Мати дівчинки Наталія Чорнобай так коментує рішення суду. Що запобіжний захід в даному випадку ну, вибрали правильно, тому що ця людина Одного разу вже залишила Україну, знаючи, що вчинила цей злочин. І зараз, коли він розказує, що він хворіє, йому погано, знаєте, два роки перебуваючи і відпочиваючи, а моєї дитини немає два роки. Нагадаю, другого учасника дорожньо-транспортної пригоди Сергія Владико визнали винним у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Чоловіка позбавили волі строком на шість років. Відповідне рішення суддя Світлана Данькова ухвалила 9 березня цього року. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.